Та це, ви знаєте, вже задовбує. Вибачте мені за, за неологізм. Я... Але справа в тому, що ми завжди знали, що таке буде. Що війна, вона тільки почалася, і вона так просто не завершиться. Так Володимир Рафієнко розповідає про другий переїзд через російську агресію. Каже, останні декілька років він мешкав в одному з будинків дачного кооперативу між Бучою та Бородянкою на Київщині. Цей кооператив опинився між українськими та російськими бойовими позиціями. Стрілянина, як почалася там... Вона далі тільки нарощувалась. Підвалу в домі не було. Стріляла так, так гупала, що двері в домі відкривалися самі. Десь на п'ятий, на п'яту добу зникло світло, вода, зв'язок, і інтернет. Я розумів, що я не можу користуватися телефоном, значить, потрібно вимикати. Я вмикав на 15 хвилин кожного дня. Навіщо вмикав? Тому що. Люди знайшли в лісі. Ну, люди ж у нас такі винахідливі. Місця, де зранку і ввечері чомусь я не інженер, я не розумію, значить, якісь там мобільні хвилі, хвилі значить, доходили, і можна було спіймати на хвилинку, на дві зв'язок. Володимир каже, вони з дружиною провели місяць під обстрілами. Можливості виїхати не було. В перші дні, коли з села нам привозили картоплю, мілесеньку, таку людину, ну, що вони на посадку, мабуть, зберігали собі, продавали. значить, Я ще і картоплі придбався все таке, то ну, це не було таке ситне життя. Я постійно, значить, там, щоб не, більше не з'їсти такого, значить, щоб там, більше дружині залишити, щоб вона не побачила, що я так роблю, що, не дай Бог. Володимир Рафіїнко розповідає, приблизно ще. через тиждень від початку цих подій почав вести щоденник. Два рази, три рази, тричі на день я змушував себе записувати навіть там. Мілесенькі деталі побуту, що, що я чув, якась інформація, що кажуть, що поруч, що відбувається. За цим щоденником планує написати роман та п'єсу. Почати роботу над романом планує наступного тижня. Каже, в книзі хоче розповісти і про те, як йому з дружиною вдалося виїхати з Київщини. Допомогли йому цьому ну, волонтери. Ми бачили цю військову техніку, що стоїть на подвір'ях у людей, розстріляні автоматами чи кулеметами ці доми людей, селян просто люди не зрозуміло. Тобто я навіть не хочу думати, що сталося з цими людьми. Багато військової російської техніки побитою на дорозі було. А потім, потім раптом український перший блокпост. І українською мовою – слава Україні, і героям слава ну до сліз. Після 24 лютого, каже Володимир Рафієнко, вирішив, що більше жодна його книга не вийде російською мовою. Я навіть, якщо для себе буду якісь нотатки робити російською мовою, я видавати російську, більше нічого в житті не буду. Я буду сам перекладати, чи буду просити шукати перекладачів російською мовою, під моїм прізвищем більше нічого ніколи не вийде. Чоловік каже, дружина, поки поїхала за кордон, а він знайшов прихисток у Тернополі. Я йду на вулицях, люди спілкуються українською, українські пісні, все таки Це все таке. Ну, все одно ну, це відчуття сновидіння, воно ж зберігається все. Знаєте, тут дуже добре, дуже красиве, малесеньке містечко, європейське абсолютно, мені все-все-все подобається. Просто в мене таке відчуття, от знову, дуже схоже, як і в 2014 році таке було, знаєте, що я, я насправді помер, а мене сюди, знаєте, типу, на парадіст такий в Тернопіль відправили. Рафієнка не виїхав, Рафієнка там вбили на дачу. а це хтось інший. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.